Здравейте! Тази лекция обхваща историята на селското стопанство от самото му начало до наши дни, за да открием свързаните с него корени на настоящата климатична криза. Ще видим какви проблеми възникват от нарушаването на екологичното равновесие, което е породено от промишлените приложения на технологии и иновации. Модернизацията на селското стопанство не е пряка причина за изменението на климата, но тя го засилва като нарушава хармоничните връзки в системата, вместо да ги регенерира или възстановява. С загубата на екологичното равновесие и естествените екосистемни услуги, планетарните граници могат лесно да бъдат надхвърляни. За да анализираме влиянието на индустриалната продоволствена система върху изменението на климата, ще следваме системния подход, описан от Фритюв Капра. От системна гледна точка обектите на изследване са мрежи на взаимоотношения, вградени в по-големи мрежи. Екосистемата не е просто сбор от видове, а е общност. Например, живите съставки на почвата, които често са твърде малки, за да се видят с просто око, представляват взаимозависима общност, която играе значителна роля в поглъщането на въглерод. Най-важни по отношение на хранителните системи и изменението на климата са циклите на хранителните вещества, които включват запаси и потоци. За един ефективен отговор на климатичните промени се изисква повече от просто намаляване на нивото на емисиите на парникови газове, макар че то също е важно. Нужно е и изграждането на здрави почвени общности, както и здрави човешки общества. Тази лекция е разделена на три части. В първата част започваме от селско-ступанската революция и процеса на опитумяване, за да анализираме как настоящето индустриално земеделие и хранителна промишленост са се превърнали в основни двигатели на изменението на климата. Втората част е посветена на преките емисии на парникови газове, които идват предимно от производствени дейности. Третата част разглежда ролята на косвените емисии, проистичащи от предпроизводствените и следпроизводствените дейности в промишлената хранителна система. Днес ще анализираме от историческа гледна точка ролята на индустриалното земеделие и промишлените хранителни системи като двигатели на изменението на климата. Ще разгледаме селскостопанската революция от опитомяването на растенията и добитъка, подчертавайки нейната ко-еволюционна същност. След това ще разгледаме процеса на индустриализация на селското стопанство посредством динамиката на технологичния прогрес и инновациите. От прединдустриалните технологии и индустриалната революция до възхода на зелената революция и агробизнеса, човешките намеси са ориентирани към стесняване на границите на околната среда, чрез създаване на контролирани условия, въвеждане на чужди за екосистемата и изкуствени вещества, както и чрез интензивното производство и монокултурните търговски сортове. Тази трансформация дойде заедно с социални и економически промени, като приватизация на земи, урбанизацията и доведе до изграждането на модерната индустриална хранителна система. Можете лесно да проследите ръда на съдържанието по цветове. Земенделието започва приблизително около 10 000 години преди новата ера, като опитомяването на културите се извършва независимо в няколко области. Преди началото на селското стопанство, хората са били до голяма степен номади или ловци и събирачи. През следващите хилядолетия, земеделието постепенно се превръща в преобладаваща форма за осигуряване на прехрана за Homo sapiens. Селското стопанство осигурява ключово средство за оцеляване във времена на недостиг и глад, чрез производството на растителни култури и складирането на храни. Тъй като в природата всяко живо същество има за задача да поддържа генетичното си наследство за да оцелее, взаимодействията между различните видове водят до феномена съвместна еволюция, каквато има например между растения и животни. От зората на селското стопанство фермерите са запазвали различни качества на културите чрез избирателна съидба и селекция при прибирането на рекотата, както и чрез запазване на подбрани семена за следващите вегетационни сезони. В процеси на опитумяване на даден вид, хората, съзнателно или не, избират генетични качества, които са по-полезни или подходящи за техните нужди. Впоследствие самият опитомен вид също променя своите опитумители хората. Например, с течение на времето, човешките зъби се приспособяват към разнообразна, всеядна диета. В същото време, съвместната еволюция включва цялата екосистема. Тъй като естественият подбор е обусловен от успеха на индивиди с по-добри възможности за оцеляване и размножаване при определени условия, то ако външните условия се променят, например, чрез намеса на човека, чрез селското стопанство, по същия начин се променят съответните характеристики и така индивидите в популациите на всички видове в системата поемат по различна еволюционна пътека. С развитието на селското стопанство по различно време и в различни общества се развиват и технологиите. Из цял свят са били разработени сложни системи за напояване – от римските акведукти до дубките на платото на скафандите. Към 900 година от новата ера техниките за топене на желязо били значително подобрени, което дало възможност за изработване на по-сложни инструменти, като плуговете, теглени от животни, например коне. През същия период за смилане на зърнени култури и обработка на други култури се използват водни и вятърни мелници. Възприема се сейт по обращението с фиксиращи бобови растения, което значително повишава плодородието на почвата, производителността и съответно приема на протеини. Същевременно се изсичат горите, както за да се открие място за земеделска земя, така и за да се зареждат с гориво пещите, затопене на желязо и други метали, от които се произвеждат инструменти. След контакта на Колумб с Америка започва световна търговия и обмен на семена, животни и растителни култури. Този обмен завинаги променя различните култури на хранене по целия свят. Например, царевицата и маниоката са донесени в Африка от португалците от Бразилия през 16 век и от тогава остават основни храни в много африкански страни и до днес. Традиционното замеделие се характеризира с висока зависимост от околната среда поради съвместната еволюция на опитомяването. В процеса на економическо развитие на тази зависимост се гледа като на ограничение или риск за постигане на желаните цели. Поради тази причина, индустриалното развитие, технологичният прогрес и иновациите са ориентирани към свиване на границите на околната среда, а растителните култури и домашните животни се селектират за получаване на по-високи добиви. Технологичните, економическите и социалните промени засягат селското стопанство във всички времена. Но едва с индустриалната революция започнала в Великобритания през 18 век, научните и технологичните открития нанасят внезапни и бързи промени в организацията на работата и производството, които в наши дни се заплаха за планетарните граници. Наблюдава се бърз напредък на технологиите, изобретяването на парния двигател, както и механизацията на селското стопанство предизвикват революция в обществото по много начини. Добиват на изкопаеми горива, дават ласък на следващия етап на селско-ступанските технологии. Към 20-те години на миналия век, тракторите и комбайните са вече широко разпространени. В същото време, напредва и науката за подобряване на почвеното плодородие чрез насяне на чужди започвата вещества, като се започне с прилагането на костен прах за добавяне на калция фосфат към земята. Ученият Юстис фон Либиг в края на 30-те години на миналия век открива, че калциевият фосфат става достъпен за растенията при разтваряне на животински кости с ярна киселина. Същият учен открива, че основните хранителни вещества, отговорни за растежа при растенията, са азот, калий и фосфор, които са ключовите съставки на съвременните изкуствени торове. Следващият голям пробив в химическите торове се случва с откриването на метода Хабер-Бош за производство на изкуствени азотни торове. Преди изобретяването на процеса Хабер-Бош за торовете е нужен добив на нитрити, но е имало ясно разбиране, че тези резерви ще бъдат изчерпани някога. През 1909 г. Хабер и неговият асистент Леросиньол разработват катализатори и устройства, които могат да фиксират азот от въздуха. Промишленото земеделие се развива допълнително в резултат на изобретяването на химически пестициди за борба с плевели, гъби, насекоми и гризачи. Употребата на тези пестициди се увеличава след Втората световна война, когато компаниите, които вече са били разработили инсектициди и други химикали за използване във военните действия, виждат огромен потенциал за разширяване на пазарите в следвоенната ера и рекламират и предлагат тези химикали като средства за съвременните фермери. Екологичният дисбаланс, причинен от прекомерната употреба на химикали, доведе до това, което е известно като химически затворен кръг. Тъй като вредителите и плевелите развиват устойчивост към химикалите, фермерите използват все по-големи количества и все по-токсични дози от тези химикали. За да се разберат последствията от използването на индустриални вещества в селското стопанство, е важно да се обясни най-общо как работят кръговратите на хранителните вещества в различните агроекосистеми. За разлика от естествените, неуправляеми екосистеми, агроекосистемите се характеризират с по-голям и по-бърз оборот на хранителни вещества. Високите добиви от растителните култури и добитъка зависят от влагането на големи количества торове. Мащабът, скоростта и сложността на цикъла, обаче зависят от вида и интензивността на конкретната замеделска система. При екстензивните агроекосистеми добивът от растенията или добитъка на единица площ е нисък и до голяма степен зависи от естественото или леко измененото съдържание на хранителни вещества в почвите. Такива са традиционните системи за паше на добитък и така нареченото местещо се замеделие, при което обработваната през дадена година земя се оставя да почива през следващата година. Интензивните и високо специализирани агроекосистеми с отглеждане на растителни или животински видове дават много високи добиви на единица площ, които се поддържат от влагането на съответстващо количество на хранителни вещества. Обемът и скоростта на оборота на вещества са високи и този вид агроекосистеми са почти изцяло управлявани от човека. Изкуствените торове накараха фермерите да отглеждат монокултури, защото за да поддържат почвеното плодородие те вече не разчитат на съидбообращението или на културите, които обогатяват почвите с зод, нито се нуждаят от животните като източник на естествен тор. През втората половина на 20 век агротехнологичните иновации предизвикаха Зелената революция. Така се нарича поредицата от инициативи за изследвания, разработки и пренос на технологии, възникнали между 1943 г. и края на 1970 години в Мексико, която увеличи производството от индустриално земеделие в много развиващи се страни, като например в индийския щат Пенджаб. Целта на Зелената революция бе да се повиши ефективността на селско-стопанските процеси, за да се увеличи производителността на културите, с което да се помогне на развиващите се страни да посрещнат нуждите на нарастващото си население. Голямата иновация на 20 век, вследствие на откритията в генетиката, беше напредъкът на техниките за създаване на високо сортове, които носят повече реколта и растат по-бързо. Методът на Зелената революция е обословен от по-ефективно улавяне на светлината, по-високи показатели на реколтата, както и висока зависимост от външни ресурси, като напояване, машини, торове и пестициди за създаване на благоприятна среда. Често, безпредседентният тласък на селско-ступанското производство в световен мащаб се отдава на Зелената революция. Тези по-високи добиви обаче са за сметка на отрицателни екологични и социални ефекти, като загубата на агробиоразнообразие, повишена чувствителност към вредители, използване на растящи количества торове, пестициди, вода, машини и намалена приспособимост към местната среда. Съсредоточаването върху малък брой растителни култури доведе до пренебрегване на голям брой други, които по всяка вероятност биха били необходими в пределни или по-разнородни среди. Бързо намалява разнообразието от растителни и животински видове, които се използват по настоящен в селското ступанство в световен мащаб. Въпреки, че хората употребяват приблизително 7000 вида растения, само 150 от тях са налични в търговската мрежа. Само оризът, пшеницата и царевицата съставляват близо 60% от калориите и 56% от протеините, които хората получават от растенията. Животинските видове също търпят загуби в генетичното разнообразие с времето, така наречената генетична ерозия. ФАО, Организацията на ООН за прехрана и земеделие, изчислява, че една трета от добитъка в света е критично застрашена. Модернизацията на селското стопанство промени социалните и економическите системи в световен мащаб. Този процес доведе със себе си нова правна рамка за земеделските производители. Приемат се все повече закони, определящи правото на частна собственост и земеползване. Например, Закона за загражденията, прият през 1604 г. в Обединеното кралство, дава възможност за преобразуване в частни парцели на общата земя, която до тогава е била споделена, като всяко семейство е разполагало с парцел за собствена прехрана. След приемането на този закон, само собствениците на земи можели да обработват земята. Сложната система от малки парцели в общите земи бива изместена от обширни частни производствени терени. Нараства добивод, производственият излишък се насочва към пазарите, а повишената наличност на фураж засилва животновътството. Рационализацията и по-високата производителност създават излишък на работна ръка в селското стопанство, който на своя ред води до миграция на работниците към градовете, за да бъдат наети в новите промишлени заводи. Както самата урбанизация, така и последващите промени, настъпили в системите за продоволствие, ограничават възможностите на хората сами да произвеждат храни. От друга страна, промените в методите на производство на храни направиха замеделските производители зависими от външни суровини и машини, произведени от индустрията. През XIX век економическите сектори, свързани с производството на храни и влакна, се развиват от състояние на самодостатъчност към сложна взаимосвързаност с други големи сегменти от индустрията. Първи забелязват това явление през 1957 година двама американски економисти – Джон Дейвис и Рей Голберг, които въвеждат понятието «агробизнес». Агробизнесът се корени в технологичното развитие и механичните устройства, които са предназначени да изпълняват задачи за по-малко време и с по-малко труд и се прилагат в различните етапи на производството на храни – развъждане на растения животни, хранене на растения животни, управление на почвите и водите, контрол на болести и насекоми, сгради за животни и съхранение на стоки. Всъщност, зависимостта на земеделските производители от влагане на външни ресурси във фермата започва да расте поради развитието на нови технологии. Същевременно с технологичното развитие на селско техники се случва и друга технологична революция извън фермата, насочена към методите за боравене, консервиране и разпространение на храни. Домашните техники, като сушене, осоляване, затваряне в буркани и консервиране, биват изместени от нови процеси като дехидратиране, концентриране, бързо замразяване, предварително готвене. Настъпиха и други подобрения в преработването на храните, от които води началото си съвременната хранителна верига, например, транспорт, хладилна техника, сортиране, опаковане, хигиена и други. По този начин супермаркетите са се превърнали в средство за масово разпространение и потребление. Промишленото селско стопанство, разработено с цел повишаване на производителността и економическата възвръщаемост, е свързано с следните ключови положения. Взаимозависимостта на естествените екосистеми се заменя с зависимост от външни изкуствени ресурси като механизация, синтетични торове, пестициди. Бърз и интензивен оборот на хранителни вещества, дисбаланси в системата на местния хранителен цикъл. Специализация, насочена към няколко генетично еднообразни сорта, подбрани главно за висока производителност, приспособимост към благоприятна среда и способност за реагиране на химични вещества. Висока уязвимост на агроекосистемите към стрес и вредители, изискващи влагането на все по-голямо количество външни ресурси. Високо Високомеханизирани производствени системи, спестяващи труд. Земеделските земи са концентрирани върху по-малобройни и по-обширни площи. Индустриалната хранителна система се основава на индустриалното замеделие. С рамките на агробизнес подхода се увеличават взаимодействията между сектора за храни и влакна и големи части от индустриалната економика. Промишлената хранителна система обхваща следните фази. Предпроизводствени дейности. Производство на машини, синтетични торове, пестициди, за да се задоволи зависимостта на фермите от влагането на външни изкуствени ресурси. Производствени дейности, отглеждане, прибиране на реколтата и животновътство. След производствени дейности, съхранение, преработка, упаковане, транспортиране, маркетинг, консумация на храна и изхвърляне на хранителни отпадъци по цялата хранителна верига, за да се изхранва растящото градско население без място за производство за собствени нужди.